السلام عليكم اتوقع اغلبنا واجهته مشكله انه ما يقدر يسوي له في او بي اس يقول له كانت كونكت السيرفر كم مره جربت تغير الستريم كي جربت كم حاجه ما زبطت معك الحين بقول لك هي في اقل من دقيقه اوكي الحين فاتحين او بي اس تروح على سيتنجز بدك تروح على ادفانس تنزل شويه تحت راح تلقى نتورك في الباين تو اي بي عاده راح تلقاها متغيره انتقل للدفولت اوكي ويا بس خلصنا يا زبط معك او شوف مدينة سوى الستريم اي <تصفيق> كونكتين يا فا باقل من دقيقه بتطلع لك الستريم حقك